السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع على النيل في الزمالك شقه على نيل ابو الفدا عماره ومدخل واثنين اسانسير شقة مساحتها 200 متر هنتفرج عليها مع بعض ده اول حاجه باب الشقه بعد كده عندنا بنخش على اليمين المطبخ وحمام الضيوف هذا المدخل اللي بره وده الحمام في عندنا هنا المطبخ مطبخ مساحته حلوه وفيه غاز العمارة بالمناسبة فيها اثنين اسانسير وهي الدور الاثناشر فيها أدوار مش آخر دور الفيو بانوراما وشقه ميزتها ان هي موقعها مميز جدا التراس بتاعها على النيل مباشره ده الريسبشن في هنا اوضه اوضه نوم اللي هي الاوضه الثالثه المفروض موجوده هنا في الريسبشن ميزه ان الشقه كلها مش مجروحه وشايفه النيل من جميع الجوانب يعني احنا في قلب الاوضه هذه النيل هنطلع عندنا هنا السفره الارضيه دي معموله كلها باركيه وعندنا الصالون والاندريه طبعا مساحه الريسبشن زي ما احنا ما شايفين الفيو بردك من الجنب جايب هنا النيل نفس البانوراما بردك وهنطلع بره في الطراز بس بوريكم ان الشقة كلها بالكامل بتشوف النيل والطراز على النيل مباشرة طبعا طراز تحفة هنطلع عليه دلوقتي واحنا معاكم دي مساحة الطراز النيل طبعا اللوكيشن هنا ملوش حل الميزه ان الفيو مفتوح حتى الناحيه التانيه شايف العجوز هجيب معاكم ساحة التراس بالكامل كده مساحه الريسبشن احنا جايبينها كلها في الجزء بقى اللي فيه الغرفتين والحمام اللي بيخدمهم ليهم باب هنا خاص طبعا اي تعديل نقدر نعمله في الشقه بنخش الأول الحمام ده الحمام الرئيسي عندنا هنا الفانيو نخش على يدنا اليمين أول غرفة غير الغرفه اللي بره يبقى عندنا دي ثاني غرفه في الشقه بعد كده هنروح للغرفه الثالثه إن الفيوم الغرف احنا هنا بردك شايفين النيل في هنا بلاكرات موجوده كده احنا اتفرجنا على الشقه اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر اللايك بيرفع الفيديو بيقدر يوصل لأكبر عدد من الناس لو حضرتك عجبك الفيديو بتديله لايك علشان غيرك يقدر ان هو برضك يتفرق تمام ونقدر اي حد يكون طالب الحاجة دي تقدر ان يتوصل له بإذن الله في فيديوهات جديدة معانا وفي جولات هنعملها الفترة دي ان شاء الله بأمر الله بس بنحضر كذا حاجة وهتنزل معاكم في القناة اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش زي ما قلنا الاشتراك وان شاء الله انتظروا مننا كل جديد بأمر الله في قناة برنامج سمسار في مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته